Az, amikor az előbb volt egy segéderő, az nagyon jól ment. Már eleve úgy vettük föl, vagy előtte fel, hogy már össze volt. Igen. Hát, úgy is megy. Hát, úgy is De gyorsan. Tudok. Hát, ez most a te gyermekedőm. Még komoly papír. Yeah. <laughs> Thank you.